يا سبحان الله يا سبحان يا يا الله هذا يا يا يا الله يا يا يا في ولاد يا يا يا حسين الديري، مثنى الدير والدير الإعلام، سيد علاء العرباوي بالوتك الملكية يا سيد علاء، سلمان طفيل أكيد، أحلى على راس فرحان أكل على راس الشارع، يا ركاوي يا عبد يا عبد أمور بنقراب عقري أحسين أبو ستين العلم أحسين بنقراطي أحسين منصور أكيد ومجمل ما هو التكشير باسم العلم حسين الزهيري الشوق حسين الزهيري يا عبا يا بي يا بي يا, يا, آه يا حسين الزهيري من هذا اس من الحمران للزهيرات اكيد يعني العلامه حسين الزهيري يعني العديل عمي حسون الزهير مطلوب على الاستيج يقول عديني حسام الحات مش اكيد شيلها الزهيرات عمي أكيد أبو عم. علي العالم حسين الزهيري الهمي العجيب الغالي علاوي الحمران أكيد شل عبد العم العباسي عمي عم. شباب العباسية شل عبد العم أحلى معين الزهيري من شيخ أحمد الزهيري يعني حسن الزهيري أكيد يعني الزهيرات بالشيوخ أه الزهيري الزهيرات أكيد أكيد والزهيرات هذا. واحلى الزيارات على منهجه احلى علاوي عديله وفراح دايم علاوي ومن بعدين اكيد وحلاوه شان يلا هو شوي طلع منه I'm a teacher. I'm a حبيبي ولكن السماية العرضان وطعم خدها بشفتي طعم خدها ولكن شفتي بالسماية وخيوة We're gonna make